Pornim în marș din Piața Victoriei spre ambasada Ucrainei, după care o să mergem împreună la ambasada Federației Ruse, stat agresor, terorist, care acum un an a invadat Ucraina. Sute de mii de soldați.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 Au votat pentru retragerea armatelor ruse, pentru încetarea războiului. Au condamnat invazia rusă în Ucraina. Oare acum? Cum Девікс, інтегри та інтегри. Це таке смужеве. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Дякую. Що російські загарбники намагаються досягнути принаймні якихось успіхів на полі бою, після того, як їм не вдалося цього зробити на протязі минулого року. Тому важкі бої зараз тривають і важкі бої ще попереду. Отже, ми дякуємо за міжнародну солідарність з нами, в допомогою в частині.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 Себе. Але не тільки запистити себе і свої країни, але так само запистити в інші держави, європейські країни. Для всіх, що розуміться цього року, що мова йде не лише про Україну, а мова йде про те, як народи європейські будуть дані живати. визначиться життя цього століття. Чи будемо домінувати диктатори? Чи буде домінувати свободу? Ми всі за свободу і тому діємо разом. Ще раз, і відзначаючи і вшановуючи пам'ять всіх тих, хто загиблих за минулий рік, і військові, і цивільні, ми повинні бути певні в тому, що перемога буде за нами. Ми повинні бути єдні в досягненні цих цілей. Слава Украине! і народів світу. Тепер також ми хочемо подякувати. Я вже подякувала клубу. Ми також хочемо подякувати посольству за всю підтримку, яку вони нам виказують. Щоб ви знали, що працює посольство працює 24/7 на посиленому режимі, що посольство приймає сотні, сотні тисяч українців сьогодні, рогочуть до а іншим чином. Тому дуже дуже дякуємо за все и за то, что вы делаете для наших людей и перемогу. Дякую. Слава Украине! Слава Украине! Слава нації! И Украина! Слава Украине! Слава нації! И Украина! Thank oh, you. Oh, oh. Yeah, <laughs> we're Стоп, прошим деро. Стоп, прошим деро. Стоп, прошим деро. Стоп, прошим деро. Стоп, прошим деро. Стоп, прошим деро.